Szeretettel ajánlom figyelmedbe a Sorslevelek című könyvemet. Ebben a sorslevelek az indiai páma-levelek ősi rendszeréről, mindennek a szent módszernek a működéséről olvashatsz. Egy hosszabb indiai kutatóút eredménye ez a könyv. Elmentem a könyvtárakba, ahol ezeket évezeredek óta őrzik. Meglátogattam mindazokat a templomokat, a felolvasók szentélyeit, ahol ezzel foglalkoznak. Egy olyan ősi csodás rendszer ez, ahol évezeredekkel ezelőtt élt rendkívül magas szintű mesterek az ő tudásuk legjavát beleadva megalkották az életutak rendszerét. Olyan információkat rögzítettek az ősi sorslevelekre, ami a pálmafa kiszárított levelére van írva, amit elemezve és az életünkre vonatkoztatva igen mély betekintést kaphatunk a mindennapjaink működésébe. Megismerhetjük belőle, merre halad az utunk, és mit tegyünk azért, hogy a lehető legjobban alakuljon minden. A könyvben számos olyan kérdése választ kaphatsz, ami nagyon sokakat foglalkoztat és eddig nem volt megválaszolva. Mi ez, miért, hogyan, kiknek íródott, milyen módszerekkel, hogyan tudjuk alkalmazni, mit tartalmaz, illetve hogyan is zajlik maga a folyamat. A könyvet a sorslevelek.hu-n tudod megrendelni, illetve a nagyobb könyvesboltokban is megtalálod.